بشروني في تراف قمت جرت القصيد، والبشاره يوم جاتني مثل وبل المطار، ارحبي يا بنت نواف والفرحه تزيد، ارحبي ثم ارحبي واسكني بيت الفخار، ارحبي ثم ارحبي واسكني الفخار. بشروني في تراه قمت جرت القصيد والبشاره يوم جاتني مثل وبل المطر يا ترى اهلا هلا يا عسى عمرك مزيد انت قرت عيننا يا بعد كل البشر ارحبي يا بنت نواف والفرحه تزيد ارحبي ثم ارحبي واسكني بيت الفخار والله اني قدوم عمام طيبه ما يوفي هالقصيد حواليك الشهراني من طار البشر عزوتك جدك احمد العميد والعظيم واذا صالح اللي تربا على طيب وكبر عزوة الشهراني جاسوا على راس الخطر هم شيوخو I'm not the